امروز هم با معرفی یکی دیگر فیلم های برتر یه جهان با شما عزیزن هستیم با من همراه vivant ils, enfin. ils sont vivants qu qui passé A gauche puisque c'est celui sur lequel tu lève depuis ta naissance But Je devrais faire plutôt depuis ma naissance ma chérie où est, est ton frère? C était parti d'un mauvais pied. Il m'aurait fallu dix ans pour me rendre compte que la haine avait pris toute la place. Qu'est-ce qui s'est passé avec Louis Est-ce que tu le sais au moins mmh. Ma soeur ne me salue plus depuis des années. Quand elle m'en croise dans la rue, elle s'enfuit avec horreur. Je dois jouer tous les soirs, j'ai jamais autant souffert. Plus sa notoriété grandissait, plus j'étais déchirée. Vous pouvez pas prendre des médicaments comme ça, c'est beaucoup trop. Qu quoi de ma santé Tu connais quoi de moi De ce que j'endure Oh Pardon Pourquoi vous avez jamais cherché à réparer Réparer quoi Mais ma grande sœur était sa haine c'était un génie. Mais un jour le génie c'était toi et ça a tué Alice. و ام... یه سار رو <تصفيق> این یارو احتمالاً با ست هزار تا عبر موجود دیگه تو سیاره هایی که قبلا نابود کرده جنگیده و باید فرض کنیم همشون رو بودیم ما نیست با چند فهری من جنگ دودو دو چه جهان نمی ما با هم متحدیم جدیدی از بیوه ها درست شده پشتشم دشمن یه جدیدی اومدن این دیگه کدوم خرید بیوه سیاه چی دیدی؟ یه اتفاقی داره برم میافته یه چیزی داره ذهنم آزاد میکنه و نمیتونم کنترلش کنم یه امتحان ساده است دستتو از روجه به بردار <تصف> قبلا هم پیش اومده بود چیزی رو که توی خواب ببینی در واقعیت هم اتفاق بیافته بله دارن اعای خانوادم رو یکی یکی ازم میگیرن بیاین مثل شیاطین بجنگ ثابت کردی که میتونی به خودت مسلط باش اون وقت میمیری چی تو این جب است؟ درد او هلا و یه افسانه که درباره یه درخت در جنگل های درختی که هر بیماری رو درمان میکنه و میتونه دنیا رو تغییر بده ولی اگه دست آدم رو بد بیفته شیطان خفیص رو بیدار میکنه به چیزو درباره این جنگل بدون هر چیزی که می‌بینی بی خود بکشته درمت عجب دو شنبه یه جو مگه نه گفتی یا میدونم امروز قرار متفاوت باشه. سلام؟ یارویی که تو نیستی؟ فوری بچه خب چی؟ یعنی الان ما نگهبانان کهکشانه تشت سرمون هندشون اینجا تموم میشه حتما تیم براوا بوده همینجوری که نمیتونن قیب بشن اون ردو برزد به اون نشونه ها و ما رو برده یه جایی Ashmo... به حال مال من خفتم کرده خیلی وقتا نادیدم ات بشین چون آخرش گذاشته از خفتت میکنه چیست <تصفيق> اما تا خیلی این هواپیمای مقراتیسی رو از کجاشون چون دارا بردن سیفت به جنس